تصرفاتي انا عمري ما اختار اكون طنطاطي مظاهرات ورصاص مطاطي الدم بدم يحكون محطاطي انا اكلمك النهارده النهارده النهارده انا البلد اللي هبقى عايشين فيها بحبك بس خلص مش وعشان ابعد لازم اهاجم بلادنا خلص محتاج الراجل شيوخ بدون على الناس بتتاجر طعم ايامنا جاي ممر مش شفته كتير وتكرر وكل كل يودك قوم واتحرك وابدا قرر تمشي طريق مع انوار شاد اللعب مع الكبار يبقوا اختارتوا تكون صغار بنار مش هرجع تاني انا نار انا طول عمري من الاحرار لسه هتشبلك ليك اسرار والتكرار اكيد بيعلم اللي مبارك خد براءه من الكسب الغير وكل واحد كان يشجع المشروع بس على دماء شهداء ورئيس مخلوع قلب الام بات موجوع عليك بنهر دموع الحق بصوت مسموع عايشين بالزق مفيش رجوع نهر دموع اختارتوا الدنيا دوم القباع ولسه ليكوا هنا اتباع حق الشهداء حق في فين ضاع عاوزين تغيير في الاوضاع كل واحد خد مصلحته وصوت الظلم عالي سماه حتى في ثوره فرحته ما تخافوش سلمولي طب مين يحميني هنا غرام عمرت سلاحي لملت جراحي خبيت اسراري حررت افكاري بصيت لنفسي لقيتني منسي يا دنيا كفايه وبيا حسي انا عارف انك يوم هترسي بس ساعتها هتفهم درسي وبرغم كل حرسي انا لو مش هرجع تاني وهيبقى كلامي اللي هيحييني ومن سنين فهم كبير انا البرنس تقدر تقول انا الامين وقت كتير كبير وجروح كتير, كتير ولسه برضه هنا تايقين وبلادنا محبوسين من بالاوضاع مكبوتين في ناس حبايبنا وميتين قلوبنا موجودين ايام واخدانا لحد فين عالين عارفين الصح من الغلط اوضاع غريبة خلت عقلي فلت عايشين ومسلمين من عدانا متحاربين مع ان اصولنا مسلمين محاربين ومجاهدين عدانا خدوا رضينا كتير خدونا الدنيا وبها راضيين الحرب الجاية على الافكار علشان تنسى الاسفار لو اتفككنا ادخلنا الدنيا عبادنا اولاد الزمي هيحتلونا في ثانيه ولو يوم يحصل دخلوا بلادنا من اسوأ الاسوأ هيكون حلنا الوحده نعدي المحنه من الامي خلاص ما بقتش بشوف قدامي على اعدائي انا دايما دم حامي عايش ليا هدف سامي ومحدش هنا في مكاني <تصفح> بصيت الوضع من منظور يا دنيا رخيصة غوري واكيد هيجي دوري وهترموني في المقابر تدفنوني ثابر فيها تدفنوني هيعدي الوقت وهتنساني الدنيا تاني على ايه دلوقتي مربوني. كله بتحاربوني ومن المروه بتلاحقوني بتلحقوني بلاي القوانين طب حكموني هتعمل ايه مع دبوره نصبح لصاهره في الصوره بتبت مصيري اكون اسطوره هكتبهالك عالصبوره بصم الظالم ابو دبوره انا لما غشت من الظالم ابو دبوره